Tervetuloa tänne Kempeleen Kotiseutumuseon päärakennuksen tupaan. Me sanotaan tätä Matturin tuvaksi täällä nykyään tämän talon viimeisten asukkaiden mukaisesti. Tässä talossa asuu ainoja ja Aappo Matturi ja Pirjo Tyttö. He ovat viimeiset asukkaat täällä ennen kuin tämä tuli museoksi. Tämä talo. Matturit tulivat alkujaan tänne Limingasta. Franz, Petter ja Elisa Matturi ensin tulivat tähän vuokralle ja myöhemmin Frans Petter ja Aapo ostivat tämän talon omaksi. Me on täällä tuvassa haluttu säilyttää se mattureiden oma ilme, se oma elämänmaku, mikä täällä on ollut. Ja hän teki muun muassa 50-luvulla aika isoa remonttia tähän taloon. Ja siitä meillä on kaikenlaisia moderneja merkkejä täällä Pirtissä. Edelleen kuitenkin 50-luvun elämänmenon kuulu leivät orrella, mutta kaikkia muuta modernia meillä on tänne tullut mukaan, kuten emännän uuniin katsomislampu ja sitten astia kuivauskaappi. Täällä Matturin tuvassa monet ihmiset näkevät oman mummulansa, oman lapsuuden kotinsa ja tuo paljon iloisia nostalgisia muistoja ihmisille. Ja täällä voidaan eläytyä siihen, minkälaista se elämä oli silloin ennen vanhaan.